A Mercenel van jobb újság, van olyan, amely jobb nyomozóanyagokat anyagokat készít, van olyan, amelyik jobban és több dolgoz fel. Sőt, azt is el kell mondanunk, olyan is van, amely jobban testesíti be a független média liberális osztályt. Viszont azt tudom, hogy olyan médiatermék nincs ma Magyarországon, amennyi elhivatottságban, a közösség szem előtt tartva, keményebben dolgoznának, mint ma nálunk a Mercenel. És amikor az elhivatottságról és a közösségszolgálól beszélek, nem csak arra gondolok, hogy mennyit keresünk. Persze hosszú utat kellett folyamatosan végigjárnunk, hogy lehetőségenk legyen, hogy kicsit kidolgozzuk a bennünket. 2015 júliusában született meg az első gyerekem gétte, és eléggé kétségbe voltunk este a barát Nekem nem volt épp munkám, anna meg ugye nem keresett. Úgyhogy a nagymamtől kellett kérnem akkor is hogy el akartam menni egy sört megélni. Ez volt az a pont, ahol talán minden épesző ember úgy döntött volna, hogy akkor keres valami fizetős munkát. De nekem ott volt a munkám, ott volt a feladatom a mérce. Így nem ezt a döntést hoztam. Ezért nem volt más lehetősünk a mércével, bíznunk kellett abban, hogy értékesen mit csinálunk, és bíznunk kellett abban, hogy maguk az állampolgárok bíznak bennünk. 2015 sokaknak arra marad emlékezetes, hogy több tízezer honfitársunk milyen brutális munkával segítette, a magyar állam által magára hagyott menedékkérőket az országban. Nekünk emellett arról marad emlékezetes, hogy pár száz ember bízott bennünk és elkezdte támogatni a mércét. 2015-ben másfél millió forintot kaptunk, 2016-ban már 9, 2017-ben 22, 2018-ban 35 millió forintnyi támogatást adtak össze azok az emberek, akik bíznak bennünk, bíznak a mércében, bíznak abban, hogy lehet még igazságosabb társadalom Magyarországban. Idén 50 millió forintot fogunk összegyűjteni a támogatóink segítségével, hogy továbbfajtassuk ezt a harcot. Hiszen minket tényleg az a vágy és tényleg az, az elképzelés segít a mindennapokban, hogy napról napra a munkánkkal hozzájáruljunk egy igazságosabb és tisztességesebb Magyarországhoz. Ez pedig kőkemény munkát kíván meg, főleg, ha valaki olyan makacsok, mint mi, és nem hajlandóak a működésük, a fizetések, az utazások, a mindennapi működés finanszírozásához más parest igénybe menni. Csak az olvasók támogatását. Akik nem hajlandóak más támogatásában bízni, csak a polgárokjében. Mert ami egyszernek ez a történetem. 5 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy csinálunk magunknak egy pici blogban, egy saját lapot, ami független lesz és a mi elveinket képviseli. Független a gazdasági szereplőktől, független a nagy támogatóktól, független a politikai pártoktól, és kizárólag az olvasók támogatásából fog megélni, hogy még a gyanúja sem fel, hogy mi nem az olvasók bizalmát szolgáljuk. Azóta utasítottunk már vissza pár pénzt, megkeresésre, alapítványi támogatásra, mert az, amit az elmúlt években végrehajtottunk, az nem csak az utunk, hanem a célunk is. És ezzel a rizikós, de becsületes modellel jutottunk oda, hogy a decemberi tüntetések idén a fél rajtunk keresztül figyelte azt, hogy mi történik az utcán. Egészen elképesztő volt hallgatni a történetet, hogy az egyik nagy budapesti közszínházban az egyik előadáson decemberben az emberek kitódultak a szünetben, hogy a büfében és az előtérben lévő tévén nézhessék a mérce közzetütését arról, hogy mi történik a Kossuth téren. De persze decemberben nem nyertük a könyvázt, sírtunk, köptünk és hánytunk, jobban mondva, hogy én is tettem, hánytunk 17 ezer élő élőadásban. Kim kellett lennünk az utcán és ott kellett állnunk az első sorban, mert számunkra fontos volt az, amit a tüntetők képviseltek. A dolgozók kizsákmányolása, a túlór elleni tiltakozás, az emberek megbecsülésért folytatott küzdelem. Feladatunk volt, mert ezt a küzdelmet minden, hogy ezt a küzdelmet minden több emberhez eljuttassuk. És a feladatunk van, nekünk ott kell lennünk az első sorban, mert az emberek ezért bíznak bennünk, ezért támogatnak minket, mert ez a mérce. És azt hiszem ez az a példa, ami miatt én most itt állok, hogy ebben az országban is, ebben a helyzetben is fel lehet építeni a semmiből, Brutális ellenszörben egy politikai intézményt, hogy ez fontos és hasznos legyen a közösség számára. Hogy van ez az, az elhivatottság és van ez a bizalom, amely pótolni tudja a pénzt és szembe tud szállni a hatalommal. Ami egyszerűen van jobb újság. Van olyan, amelyik jobb anyagokat készít, van olyan, amelyik jobb, ön, és több dolgoz fel. De arra örökké büszkék lehetünk, akik az elmúlt években ennek a küzdelemnek a részei voltak, hogy honnan indultunk és hová jutottunk. A büszkeség mellett pedig példát is tudunk mutatni. Jól kiterjedt koncepcióval, sok munkában, és kellő a hivatottságban, lehet változást elérni ebben az országban is. Csak bízni kell magunkban, az elveinkben, az emberekben és Magyarországban, ezért pedig cserébe nem kérhetek mást, bízzatok bennünk és támogassatok minket!